Здоровенькі були, якось зародилась в мене ідея замінити магнітолу свого автомобіля на Android. І з цим планом мені прийшлось ходити довго, тому що були певні конструктивні нюанси. Зайшовши в магазини автозвуку або відвідавши інтернет-магазини, ми можемо там бачити от приблизно такої форми магнітоли Android. Прямокутник. А моя штатна магнітола має форму, що завужена донизу. І як тоді цю рамку буде потім приспособить до того прямокутника. Але хто шукає, той рано чи пізно знаходить. Знайшов і я, штатний Android, на мою модель автомобіля разом з рамкою на клімат-контроль. Познайомлю вас з ним. Завжди приємно отримувати нові речі, особливо коли вони ще й довго очікувані. Зустрічайте, мультимедійний центр із світою. Діагональ екрана 10,1 дюйма. Пам'яті брав по максимуму, 6 ГБ оперативки і 128 внутрішньої. В комплекті пластмасовий інструмент для монтажа, вірніше для демонтажа старої рамки на магнітолі. Камера заднього виду буде дуже корисною, якщо ви ще її немає. Разом з нею – подовжувач і кабель живлення. Великий розгалужувач із CAN-BUS-декодером. А це – GPS-антена, яка кріпиться з допомогою двостороннього скотча, який є на її корпусі. І ще одна антена, тільки ця вже для 4G, кріпиться тим самим способом. І великий набір кабелів з RCA-штекерами, і не тільки. А це слот для сім-карти. І невеличке керівництво по експлуатації, а точніше по налаштуваннях. А це схема всіх контактів. Ось такий от вигляд мультимедійної магнітоли спереду. А такий от ззаду. Далі розберемось із під'єднанням цієї всієї трахамудії до магнітоли. Антенний перехідник. Під'єднується ось у це гніздо. Формула та надпис біля нього нам у цьому допоможуть. А найбільше роз'єми має ця шина – ScanBus декодером. А це – головний роз'єм, через який живиться магнітола і виходить звук на динаміки. В нього ось такі от характерні вирізи по боках. Для чого вони, я поясню потім. Штекер шини під'єднуємо в гніздо праворуч, біля запобіжника. А ось USB. Один шнур і другий. Один порт в мене буде для камери відеореєстратора, а другий для флешки. 6П і 4П. Ось ці білі роз'єми вони і під'єднуються. Познайомлю тепер вас з цим великим букетом штакерів RCA. І не тільки з ним. Багато з них потрібні лише для зовнішнього підсилювача. Вихід на передні динаміки. Вхід на правий та лівий канал, вихід на савуфор, вхід відео для під'єднання мікрофону, для відео, для під'єднання камери, комутація з підсилювачем, шином магнітолу і слот для sim карти Але я цим слотом не користуюсь, а даю інтернет для магнітоли з телефону. Білі штикера шин мають свої відповідні білі роз'єми на магнітолі. І помилки там бути не може, тому що в кожного свої розміри. А це ще одна шина – відеовхід та різні антени. Наприклад, ми можемо бачити на екрані тиск в колесах, якщо, звичайно, поставимо туди ніпеля з датчиками. А це 4G антенна. Потрібна, якщо користуєтесь сим-картою. Я вже казав, що роздаю інтернет з телефона, тому її не ставив. Ось роз'єм для її підключення. GPS-антена. Як і де її встановлювати, розкажу в наступному відео. Штекер кріпиться на різьбі. А тепер перейдемо до демонтажу старої та монтажу нової магнітоли в автомобіль. А почнемо з рамки, яка накриває клімат-контроль і магнітолу. Її тримають 8 кріплень, по два з кожної сторони. Використовуємо для цього пластмасовий знімач. В ось такі пази входять ось такі от виступи. Сама магнітола тримається на чотирьох шурупах. Відкручуємо їх, використовуючи головку Торкс на 20. Далі тягнемо її до себе, наскільки дозволить нам кабель. Ліворуч знизу великий квадратний роз'єм, через який магнітола живиться і віддає звук. А праворуч лише антена. Натискаємо на фіксатор і знімаємо штекер. Ось така його конструкція. А щоб зняти цей великий роз'єм, нічого не потрібно тиснути, а навпаки – тягнути до себе його речах. Але про це згодом. Зверніть увагу на цю світло-корічну фішку у верхньому лівому кутку. Вона має вісім комірок. Половина з яких пустих, без пінів. Це значить, що в задніх дверях вашого автомобіля динаміків немає. Якщо вони навіть і є, то вони не під'єднані. Верхня пара – це праві двері, а нижня – ліві. Тему про встановлення динаміків в задні двері та їх під'єднання дивіться в наступних моїх відео. А ось і важіль, за який нам потрібно потягнути, щоб зняти роз'єм. Піднімаємо його знизу вверх. Тепер магнітола вільна, виймаємо її. Ось такий от тут принцип кріплення. Далі переходимо до комутації нової магнітоли. Антену під'єднаємо сюди, а сюди — велика фішка. Саме цією стороною ми їх комутуємо, іншою — просто не вставимо. Ну і антенна, фіксуємо, ось і все, магнітола під'єднана USB-порт я вивів в бардачок Ось таке от місце в лівій частині бардачка мені здалося найбільш прийнятним Для цього мені необхідно було зробити невеликий отвір в ньому а про те, як під'єднати до магнітоли та встановити інші компоненти, наприклад, такі як антенну навігатора, відеореєстратор, задню камеру, динамік задніх дверей, я розповім в інших своїх відео. Штекер від USB під'єднуємо до магнітоли. Як ми бачимо, всі перехідники до конкретної моделі автомобіля є в комплекті з цією магнітолою. Вісім пластмасових виступів мають зайти в свої пази і зафіксувати магнітолу. Запалення. Є контакт. Із андроїдом нікого знайомити не потрібно. Зроблю лише невеликий екскурс. На першій сторінці бачимо вікна навігації, радіо, блютуз, а також музика, програми, відео. На другій сторінці – програми передачі інформації з телефона маркет, налаштування магнітоли та налаштування музики, аудіо- та відео-вхід і, звичайно, провідник. Навігація. Якщо доступу до інтернету немає і відповідно до Google карт, можна працювати з картами офлайн через відповідний додаток. Радіо із автоматичним та мануальним пошуком радіостанцій. Має 16 комірок для їх запам'ятовування. Блютуз вас з'єднає із іншими пристроями, а також із самим автомобілем, якщо у вас є, звичайно, автосканер. А це оббудований аудіоплеєр, хоча я звантажив АІМП і ним користуюсь. А це відеоплеєр. А тут зберігаються програми, які були в магнітолі, і які встановив я. Налаштування звуку має такі основні параметри. Смарт-бас, баланс, затримка, 30-полосний графічний еквалайзер, гучність, фільтр. А це загальні налаштування. аудіо- та відео-вхід із іншого джерела. А це провідник, через який ми шукаємо ту чи іншу папку або файл. Скажімо, в папці «Музика» я створив ще декілька папок, щоб посортувати її по жанрах. Плеєр АІмп я встановив додатково, тому що мені зручно в ньому користуватись плейлистами. А тут наявні джерела інтернету. Wi-Fi чи sim картка Каталог вікон, з якими працюю на даний час. Кнопкою включення можна змінити рівень яскравості екрану. Ось і все. До наступних відео. Нехай щастить!